السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیخ سائنس چینل آج میں آپ کو بتاؤں کینوا پہ ڈاکومنٹ کیسے بناتے ہیں بہت سی چیزیں اسے بنا سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بنانی سکھائی بھی ہے کینوا کورس ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا جب تک آپ کو ہر چیز آپ کو اس پہ بنانی نہ ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ڈھیروں پیار دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور مسٹ سبسکر کینوا کو اوپن کرتے ہیں جی جی کہنا ہے جلدی سے ڈیزائن ڈاکومنٹ بھی کلک کرتے ہیں جی جی یہاں سے آپ لینگویج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ جی دیکھیں جی لیکس بٹن گیگلنگ کرتے ہیں چلیں جی تو اس سرفس میں آپ کو لکھا نظر آئے گا ٹیکسٹائل جو ہے یہاں سے آپ हेडिंग है तो हेडिंग पे सेलेक्ट किया हुआ हेडिंग दे सकते हैं और जी यहाँ से आप फोन बड़ा कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखता हूँ फिजिक्स ड तो आ गई है यहाँ पे एक टॉपिक लिखा रहा होगा इसका आप फॉलो भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे सकते हैं साइड देख रहे होंगे आ गया होगा یہاں سے آپ کوئی بھی ایلیمنٹس ڈال سکتے ہیں اس پہ کوئی بھی گرافک چارٹس بینرس یہاں سے آپ کوئی بھی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو ساتھ اپنی تصویر لگانا چاہتے ہیں تو یہ سائڈ پہ تصویر آ جائے گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ آپ کسی بھی قسم کا یہ کیمرہ پہ آپ جائیں گے تو ڈاکیومنٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے کوئی بھی اسائمنٹ کوئی بھی ڈاکیومنٹ کوئی بھی سی وی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اس کو شیئر کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤن کر کلک کریں گے تو سیف ہو جائے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی جی چینل کو لائک گا سبسکرائب گا اللہ حافظ